اختلفت الروايات في أول نبي مرسل بعد آدم عليه الصلاة والسلام فقيل إن أول نبي بعد آدم هو شيث فعندما حضرت الوفاة سيدنا آدم عليه السلام أوصى إلى شيث وعهد إليه بأمر بنيه وأوصاه بالقيام بشؤونهم ومتابعة أمورهم أما شيث فهو ابن سيدنا آدم عليهما السلام. ومعنى اسمه هو هبة الله. وقد قيل إن مولده كان بعد وفاة هابيل. لذلك سمه. آدم بشيث هبة الله. ولما فر قابيل من الجبال إلى السهول. برفقة زوجته بعد أن قتل أخوه هابيل. اصطفى. الله تعالى شيث عليه السلام. من ولد آدم. فكان. يعين والده آدم عليهما السلام في أمور الدعوة والإرشاد وقد ترافق ذلك مع أزدياد البشرية وتناسل وتكاثر بني آدم ولما توفي آدم عليه السلام تولى شيث عليه السلام أمر المسلمين وبدأ يشرع للناس أمور دينهم وكان يبين لهم الحلال والحرام وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه خمسين صحيفة ومن الشرائع التي جاء بها شيث بن آدم تحريم الاختلاط مع قوم قابيل الذين أفسدوا في الأرض بسوء أخلاقهم وقد التزم الناس بذلك الأمر فلم يختلطوا بقوم قابيل ولم ينزلوا إلى السهول حتى توفي شيث بعد ذلك عهد الأمر إلى ابنه أنوش،، ولم يرسل إلى أحد من الخلق بعد أنوش، بل بقي الناس،، دون نبي،،، وكان الناس في تلك الفترة ملتزمين بأوامر آدم وتشريعاته، وتشريعات ابنه شيث عليهما السلام،، بعد موت شيث عليه السلام،، جاء الشيطان إلى قوم قَاْبِيل، فتمثل لهم على هيئة غُلاَم ثم بدأ بتزيين بعض الأعمال لهم، كاللباس والأمور الغريبة حتى أوصلهم إلى أحداث يوم عيد لهم، تتزين فيه النساء، وتختلط بالرجال، فلما وصل الخبر إلى قوم شيث، تسلل ضعفاء النفوس منهم حتى نزلوا إلى السهول، واقترفوا ما نهى عنه نبيهم شيث. ثم لما راوا ما في نساء قوم قابيل من الحسن افتتنوا بهن واخبروا قوم شيث بما راوا حتى وقعوا في اول جريمه زنا في تاريخ البشريه وكانت في يوم عيد قوم قابيل بعد فساد الناس وعصيانهم لامر شيث وابوه ادم بعث الله تعالى الى ادريس عليه السلام واسمه هو اخنوخ انما سمي ادريس لكثره دراسته لكتاب الله وعبادته لله اما اسمه فهو ادريس بن مهلائيل بن قينا ابن انوش بن شيث بن ادم ولد في حياه ادم وعاش معه ما يقارب 120 سنه وقد كان ادريس عليه السلام اول من شرع القتال في سبيل الله فقد جهز جيشا وهاجم قوم قابيل فهزمهم وكان ذلك سببا في تقليص شرورهم وإضعاف شوكتهم